أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا نشوفوا أهلا وسهلا بكم أزول أزول أزول ولن نزول كيف حالكم باهي خنشوفو هادي استناو شوية نعرف الصوت لو واضح كالعادة لاباس لاباس لاباس توا لي وينك توحشناك تي هادي ما بحداكم النهار كل كل نهار سبت بحداكم صوت باهي باهي اوكي آه... صوت باهي باهي، أوكي أوكي، يعني بحذاكم هاني، يعني. تصويرة باهية، ما نعرفش التصويرة نشوف فيها ماهيش لك الكل، ما نعرفش علاش التصويرة هوني تبدا باهية ووقتها تجي على بس أنا نورمال يمكن، السلام على من اتبع العقل. رباس الناس عليا، عليّ دو هونطوع لباس يوم اليوم انا نرى معنتها ما معنت حبيتش ن... قلت لكم كل نهار سبت باهي كملت الكتابة نتاعي سبغاء مش نلقى ياسر وقت أه... قبل كل شيء السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عصلا أزول ولن أزول وأهلا بكم الجماعة الكل آه كما قلت لكم كل نهار سبت نعمل مباشر لكن مش ديما مع الفتره هذه فقط الجمعه آه جاي نرجع للفيديوهات نتاعي فهمت الفيديوهات القصيره اللي باش تكون ملخصه خاطر كي بدا فيديو ملخص يكون احسن آه تعرف آه الامكانيات نتاع الانترنت في الدول نتاعنا آه هي امكانيات ياسر خايبه وما تسمحش الواحد باش يتبع يعني آه ساعه ولا ساعتين لكن مره مره نعمله مباشر فما حتى مشكل أه لا الكتاب تو يخرج في تونس وقتها يخرج تو نقول لكم عليه فهمت الان باش يمشي لدار النشر وانا باش نعمل عليه فيديوهات راه باش نعمل عليه فيديوهات يعني أه فما حتى مشكل من الناحيه هذيك أه يعني باش ناخذ الكتاب وباش نعمل كله كل كل من الاول للاخر فيديوهات على خاطر طبعا الكتابه ماش تعطي تفاصيل كل شيء اما تعطي النقط المهمه من بعد في الفيديوهات واحد يكون اكثر تفاصيل ده اليوم باش نحاول باش نجاوب على بعض الاسئله اللي طرحوهم لي وطبعا قلت لكم في الجروب اللي موجودين في المجموعه قلت لكم اللي يحب يطلع معايا في المباشر يمكن ان يطلع معايا في المباشر ما فما حتى مشكل التصويرة عندكم واضحة التصويرة؟ أنا التصويرة جاتني ما هيش الكل <تصفيق> <تصفيق> وي، أوكي، باهي مش مشكلة، باهي مش مشكلة آه. آه في شي ميتين مقابل فهمتش آه فلو شوية أي فهمتش فلو شوية فلو شوية بالفعل باهي يمكن الخطر خاطر لازمني ما نتحركش لازمني ما نتحركش باهي مش مشكل نشوفها هوني نورمال نشوفها هوني نورمال باهي مش مشكل مش مهم التصويره خاطر عملت بزربه ما كنتش باش نعمل بهي سون ايماج اوكي آه عاد شنو حبيت نقول آه اللي يحب يطلع آه جرب الطريقه اللي قلت عليها ويحب يعطي خاطر فما ياسر جربوا كل واحد شنو قال آه طبعا انا ماذا بيا راهو معناتها ما نعرفش كان بالامكانيه انه واحد منكم يوصل للنتيجه باش يطلع ويحكي على التجربه نتاعو. أه نعرف ان التجربه صعيبه يعني واحد وحده وخاصه المره الاولى أه ولكن أه انا متاكد اللي عنده عزيمه واللي عنده قوه واللي عنده أه اصرار أه سوف يصل الى ذلك. لكن ما يمنعش هذا ان هناك كثير من الاسئله التي طرحت ويمكن هوني زاد نجاوب على بعض الاسئله والشخص اللي يحب يطلع في المباشر ويجاوب معناتها ويتكلم يمكن يبعث لي مع على الفيسبوك وانا نبعث له الرابط. به به اوكي اوكي المهم خليني معناتها نجاوب على بعض الاسئله الذي طرحت. السؤال الاول خليني نكمل سيجارو يا ساعه نكمل سيدي بعد نجاوب. المهم يعني آه ما نعرفش كان جربت وشكون اللي جرب التجربه يعني اللي قلت عليها وشكون اللي وصل للنتيجه ولو حتى قريبه آه خاطر في الاول نعرف الامر صعيب جدا واليوم ابش نحاول نقول علاش صعيب في بعض الحالات لبعض الاشخاص آه وهذاك علاش يعني الاسقاط النجمي من الاحسن انك تعمله آه مع شخص يعرف فهمت يعني أنا مثلا الأشخاص اللي وصلت خليتهم يعيشوا الإسقاط النجمي كانوا معناتها بحذايا، فهمت؟ علاش؟ على خاطر كانوا يقومون بالتجربة وأنا نعطيهم النصائح مباشرة، فهمت؟ لأ قلت هالطريقة في الجروب، قلت هالطريقة في الجروب، محمد أكتب أنت جربتها، كانت تطلع تعطينا شنو لفين وصلت؟ كانت تنجم ولا تكتب لنا تقول لنا فين وصلت؟ بشن نا معنتها نستفيدوا الكل معنتها من الحكايه على خطر فما شكون ياسر اتصل بيا اللي هو ماهوش مصدق الحكايه حتى انهم بعضهم قالوا لي كيفاش انت ملحد وتؤمن بهذه الخرافات وغيرها من هذيك الاشي الاشياء نقول لهم راني هذه الحاجه نعيشها ما عندها حتى دخل بالالحاد ملحد ولا مش ملحد هذه تجربه نعيشها المهم خليني نجاوب على بعض الأسئلة، أكمل السيجارة بتاعي ونجاوب على بعض الأسئلة آه. به السؤال الاول الحلقه باش نرد على الاسئله على مساله الاسقاط النجمي او ما يسمى بالخروج من الجسد او بالايحاء من الخروج من الجسد هي كتجربه وهي كحقيقه يعني تحصل للشخص وبصفه فرديه وشخصيه لا نقاش فيها هذه مساله لا نقاش فيها آه ده. ا أه جاوب على السؤال يا تاجر فور فامتى خليني أه ابي خليني نجاوبك على السؤال نتاعك كيف تفسر تحقق تنبؤات الشيخ بالضبط أه كاصابه اه كاصابه يدك وسقوط أه جنين اختك أه طبعا ما نجمش نفسر باش نقول لك كيفاش نفسر ما نجمش نقول لك كيفاش نفسر ما نجمش ما نجمش نعطيك اجابه فهمت ده خليني, خليني خليني نجاوب على الاسئله اللي وصلت لي من بعد نجاوبكم على الاسئله نتاعكم فهمت آه السؤال الاول آه اللي يفي اسئله معناتها من طرف كثير من الاشخاص آه قالوا لي كيفاش انت ملحد وتؤمن بهذه الخرافات الجواب نتاعي انا لا اؤمن بهذه الخرافات لاني انا عشت هذه الاشياء واعيشها اما هل هي حقيقه ام خيال ام غيرها من الامور هذيك انا ما تهمنيش هي كتجربه كحس كتجربه حقيقيه يعني كما الانسان يعني يعيش الاحلام من جمش ينكر وجود الاحلام ولكن الاحلام ما هي الاسباب نتاعها وما هي المسببات نتاعها وهل هي حقيقه ام خيال هذاك لا يعود لي أنا شخصيا وإنما يعود للعلم السؤال الثاني هل الإسقاط النجمي هو يعتبر من الأمور الغير طبيعية هو ما في الأمور الغير طبيعية أو ما الورائية أما أنا شخصيا أصنف الإسقاط النجمي في الأمور الطبيعية والطبيعية جدا جدا حتى أنه عندما يسألني بعض الأشخاص يقول لي هل بقيه الموجودات تعيش الاسقاط النجمي بالنسبه لي انا كل الموجود يعيش الاسقاط النجمي بقى. هذه معناتها امور يعني انا مقتنع بها شخصيا بالنسبه لي الحيوانات تعيش الاسقاط النجمي النبات يعيش الاسقاط النجمي الان العلم اثبت ان الحيوانات تحلم وان النبات يحلم اذا ما فما حتى مانع انها تعيش الاسقاط النجمي به. هنا بعض الأسئلة اللي هي شوية آه كما نقولوا احنا آه تاع بعض الأشخاص هل يمكن أن نؤثر على المادة بالإسقاط النجمي؟ لا يمكن أن نؤثر على المادة بالإسقاط النجمي عندما أقول لا يمكن يعني أنا لم أؤثر على المادة ولم أستطيع أن أؤثر على المادة ولم أقرأ ولم أطلع ولم ألتقي بشخص استطاع أن يؤثر على المادة إذن ليس هناك تأثير على المادة في الإسقاط النجمي لأن الإسقاط النجمي هي حالة خارج المادة يعني في بعد آخر والبعدين لا يلتقيان هذا بعد على روحه وهذا بعد على روحه المسألة سؤال الثالث هل يمكن أن تصبح غني بالإسقاط النجمي أنا أول حاجة باش ناكد لكم حاجه هنا ان من يدعي انه سوف يصبح غني بالاسقاط النجمي فهو كلام غير صحيح غير صحيح بته لان لو كان يمكن ذلك لفعله الكثير ولا تكلم عنه الكثير هنا حبيت نذكر لكم تجربه هي وقعت ليانا في مساله معنى هذه أه مثلا أه لو تقوم باسقاط نجمي لكي تدخل الى بيت من البيوت باش تعرف شنو فيها يعني هل فيها نقود او ما فيهاش نقود العمليه في الاسقاط النجمي هي مطابقه كليا لما هو في الحقيقه يعني كانك انت بالفعل دخلت للدرابيكه باش تبحث كان لقيت لقيت كان انت في الحقيقه ما لقيتش راك الاسقاط النجمي ماكش بش تلقى. اذا عمليه البحث مش باش يجي واحد في الاسقاط النجمي يجي يقول لك ها هي فما الفلوس هوني. فهمت؟ هذه معناتها مساله ماهيش صحيحه اه ما فهمش منها. يعني الاسقاط النجمي ما تنجمش تساعدك على انك لا باش تولي غني. أه لا باش تولي أه يعني هي ما عندهاش علاقة بالأمور المادية أنا بالنسبة لي الإسقاط النجمي هي تعطيك تجربة جديدة وأفكار جديدة وتصورات جديدة أنا أعتبرها أكثر شيء عبارة على وحي أو عبارة كما يقول لك ما الشعراء مثلا يمكن بالإسقاط النجمي أنك تطلع على أفكار تطلع على أبيات شعر أه تطلع أما باش تطلع على المادة أو عن النقود آه هذا بالنسبه لمستحيل معناتها آه عندما اقول مستحيل يعني انا لما لم لم اشهى و حتى واحد من اللي نعرفهم الثقات الثقات اللي جربوها آه قالوا انهم ولو اغنياء ولا حصلوا على فلوس بعمليه الإسقاط نجمي هنا لكم قصه آه صغيره وهذه وقعت لي يعني بالفعل ساعات انا انسان راني منطقي ياسر و... وما نمننش بالغربيات والحكايه الفارغه وبالنسبه ليا حكايه فارغه خاطر ما جربتهاش وما نعرفهاش وحكايه فارغه بالنسبه لي كل حاجه نخضعها للتجربه تو انا الاسقاط النجمي كان ما عشتوش فهمت صعيب نصدقه يعني مسألة معناتها ما نصدقهاش اما انا عشت ونعرفه كذا وقت كنت صغير كان الوالد نتاعي كل مره وقت نخرج نمشي للمدرسه يعتيني اعتقدنا قبل 40 سنه ولا تقريبا 40 سنه يعطيني 100 فرانك شنو ما وقعت الحكايه اني وتتعاركت معاه في مره من المرات خاطر هربت من الدار ما عادش يعطيني 100 فرانك فكنت نمشي وانا كلمية فرنكة دي كان نحتاجها مش نشري الحمص ونشري الكاكي ونشري الحلوة وكذا صغير انا عمري 10 سنوات فكنت يعني ديما امر امام مكان كيف البطحة هي قدام دار من ديار نلقى اول مرة نذكرها قيت مية فرنك هزيتها وفرحت وديت نصيح ونعاية فرحت وقيت مية فرنك لكن بقيت تقريبا مده اسبوعين نلقى في 100 فرانك هنا انا وقتها ما فهمتش الحكايه اما وقت كبرت عملت نفس التجربه لشخص اخر كنت فمت... فموليتي تعدى من قدام المدرسه من قدام الدار نتاعنا حطيت له وقتها ما عادش 100 فرانك طبعا حطيت له 500 فرنك ولقاها وفرح من غدو تعدى. بقى يغزر نفس البلاصه وانا بقيت نحط له ديما 500 فرانك 500 فرانك 500 فرانك. من بعد وقفت. الوليد هذاك مشي مشيت انا سافرت ومشيت لبعيد وكل شيء، بعد تقريبا 10 سنوات رجعت قابلته في مقهى. فبقيت نحكي معاه ونحكي معاه وكذا وكذا. قلت له وقعت لكش في حياتك حاجه غير طبيعيه؟ يا اخي احكي لي الحكايه نتاع ال 500 فرانك. عاد ايشهم مفسر وقت لقيت 100 فرنك مده اسبوعين تلقاه شخص شافني اللي انا فرحت وحب يفرحني وكان كل يوم يحط لي مية فرنك يعني لازم الانسان ما الامور هديه الا تحت تجربه وتدقيق وبحث فهمت وخاصه خاصه ادخال الجانب المنطقي والجانب العلمي في المساله وانا طبعا الوليد دايما دا دا ما قتلوش اللي انا حطيت لك 500 فرانك، لكن هو مؤمن ايمان قطعي انه فما جنون حطولو 500 فرانك. وهذه معناتها وقعت لي اني جرب عباد معناتها في المسائل هذه كثيره وخلي الشخص يعتقد انه حس حصلت له حاجه غير طبيعيه وحاجه آه مثلا نضربكم مثال معناتها في هذا المساله بعد لمات تومي كان عندي تسجيل لأمي فهمت؟ سجلته لها وهي في المستشفى قبل ما تموت قلت لها عيط باسم فلان باسم فلان باسم فلان مثلا باسم بابا فهمت؟ يا عمر وسجلتها بعد لما ماتت ستة شهور بابا يبدا راقد وأنا نحط لك التسجيل بالقوي ونسكر بابا يقوم مبجوع يقول سمعت أمكم تعيت لي الآن، لخرين يقولوا له يزي معناتها ندخلوه بعضه فهمت يعني واللي أنا هو اللي حطيت التسجيل، يعني فما أشياء تقع يمكن إحنا نعملوها ولا واحد يعملها وإلا توقع هكاكا ما لازمكش تاخذ بالحرف كل هذه الأمور، راهو الإسقاط النجمي هو ماهوش حاجة غير طبيعية وليس شيء خارج على المألوف إذا آه السؤال اللي بعده هل الجسم له دخل بالاسقاط النجمي؟ هذا سؤال سالوه على المجموعه في الحقيقه الجسم ليس له دخل بالاسقاط النجمي ولكن ولكن هذه حاجه مهمه جدا انها باش تمارس الاسقاط النجمي لاول مره يحتاج لك اشياء تكون معناتها موجوده في الجسم نتاعك هي اشياء يعني اساسيه مثل مثلا الطاقه. ما تنجمش تقوم بعملية الإسقاط النجمي وأنت ما عندكش طاقة قوية، شو معناها طاقة قوية هنا؟ شنو هي الحاجات اللي نخسرو فيها الطاقة؟ الحاجات اللي نخسرو فيها الطاقة هي نوع الأكل، ما ناكلوش بالقداء أو ناكلو أشياء تعمل لنا طاقة اثقلنا فهمت؟ ثم شيء مهم جدا أساسي في إضعاف الطاقة في الجسم هي ممارسة الجنس. على قد ما تمارس الجنس، وهنا عندما نقول الجنس تدخل فيه العاده السريه وكل شيء. اذا ما لازمكش تمارس الـ الـ الـ الاسقاط النجمي وانت مارس الجنس مثلا مده اسبوع كامل وانت تمارس في الجنس ومن بعد تجي تقول انا اعمل هو الجنس بيدو ينحي لك مليون مليار طاقه. فهمت؟ إذا ما عادش عندك الطاقة أنت باش تعمل الإسقاط النجمي أو ما يسمى الخروج من الجسد، إذا رتح روحك شوية آه ما نقولش كبت ولا حاجة لا أما رتح روحك شوية عندما تمارس الإسقاط النجمي لازمك تكون في حالة نفسية لأن البدن صحيح ما عندوش حتى علاقة ولكن الحالة النفسية والطاقة وفما عوامل أساسية فهمت هي مجبورة باش تكون موجودة، الظروف والعوامل تكون موجودة لكي يتم الإسقاط النجمي. هنا سؤال واحد آخر، هل يمكن أن أمارس معناتها الإسقاط النجمي في أي وقت؟ يعني واحد يقول لك مثلاً النجم يعني وقت نتعلمها نولي نمارسها ديما، لا، أنا قدش من مرة نحب نعملها وما ليش؟ فهمت؟ قدش من مرة؟ ورغم اللي مارسها عندي أكثر من معناتها من الصغر متاعي، ولكن ساعات ما تمشيش. ما تمشيش ما تجيش فهمت؟ آه اذا معناتها هذه معناتها مساله مع مش معناتها كانت تتعلمها تولي كيف كما كي نقولوا الحمام داخل خارج داخل خارج تعمل كما تحب لا آه السؤال اللي بعده لماذا البعض ينجح في الاسقاط النجمي والبعض لا؟ احنا قلنا 10% عندهم القابليه باش يكونوا يكون يمارسوا الاسقاط النجمي بطريقه طبيعيه بينما 90% يلزمهم يبذلوا مجهود نفسي وظروف وعوامل يوفروها بشي نجم يقوموا بالاسقاط النجم هنا لاحظت حاجة كما واحد شخص نعرفه في تونس في ضواحي تونس كان سراق سراق كبير هذا سراق ما مش تتصوروا بالكم يعني تتصور يعني معناتها على ما هو سراق يعني مرة انا كنت قاعد في قهوة وهو يشوف فيا فهمت من بعد يسلم عليا وكذا وكذا وكذا ومن بعد جاء قعد بحدايا جاء قعد بحدايا في الطاولة. طلب قهوة وكل شيء، يا أخي أنا قلت له غزرت من الآخر من الآخر شنو تحب؟ فهمت؟ يعني عندك قداش من نهار تغزر وكذا، فاجاني دايركت، يجاني مباشر، شنو حاجتك؟ فهمت؟ أه هذاك وقتها مازالوا كيخرجوا لي لي بورتابل فهمت مازالوا كيخرجوا البورتابل نوكيا وموتورولا الصغار قال لي نقول لك وما تغشش قلت له اي قل لي قال لي كي نقول لك كيف تغشش قلت له لا قال لي نحب نختفلك البورتابل بتاعك ونخرج فهمت قلت له باهي اوكي هاني انا باش نعطيك البورتابل بتاعي فهمت هذايا ولكن توعدني بوعد انه نقعدوا صحاب ولكن ما تسرقنيش انا ما تسرقنيش قال لي باهي وبالفعل يعني بقينا اصحاب بالكدا وما انتهو كان عمر وعمر وعمر وعمر ما حس حاجه من البشر بتاعي كنت حتى نخليه في الدار ونثق فيه ثقه عمياء وكان يحب يتعلم الاسقاط النجمي وعيت معاه تقريبا اكثر من ستة شهور وانا نعلم فيه شيء ما نجمش اذا هنا انا لاحظت مش هو برك فما ياسر اشخاص وقعت لي معاهم الفازه هذه يعني الطريقه هذه النية وحسن النية في حسن استعمال الإسقاط النجمي هو أمر ضروري لنجاح الإسقاط النجمي ما نعرفش علاش فهمت أنا الأشخاص اللي عندهم نية خائبة وإلا حتى أبسط الأشياء إن شخص يحب يقوم بالإسقاط النجمي غير باش يتباهى بي ما فهمتش علاش ما تنجحش معاهم الإسقاط النجمي هذاك علاش يعني النفسية جداً مهمة في عملية الإسقاط النجمي أنا حسب رأيي حسب رأيي أن عمري ما شفت إنسان ساقط نذل فهمت؟ آه يعني متكبر مستواه منحط نجح في الإسقاط النجمي ولهذا السبب ولهذا السبب بالنسبة لي لو الأنبياء نتاع بني إسرائيل موسى وعيسى ومحمد لو بالفعل جابوهما هذه الاديان انا بالنسبه لي لا يمكن انهم حصلت لهم مساله الاسقاط النجمي وانما كانت لهم فقط معرفه به آه سؤال واحد اخر ما هي الفائده من الاسقاط النجمي واحد لك شنو الفائده وما هي معناتها شنو نربح يقول لك شنو نربح كي نعمل الاسقاط النجمي انا نجاوبه وشنو فهمت ما تعرفش انت شنو باش تخسر كي تعملوش فهمت اول حاجه آه يعني هذه معناتها تجربه شنو باش تربح تربح تجربه تجربه احساس اخر حاجه اخرى فهمت تتعلمها في حياتك باش تحكم باش تفهم ونؤكد لكم اللي يعيش الاسقاط النجمي حياته ما تبقاش كما هي هذايا ناكد لكم عليه فما اللي يقول لك مثلا هل الاسقاط النجمي سوف يجعلني سعيد ويغير حياتي ما عنده حتى دخل الاسقاط النجمي ليس له علاقه لا باش تولي سعيد ولا بشتغير تغير حياتك راه لازم تفهم اللي الاسقاط النجمي هي انك تحس بوعيك خرج من جسمك ويتصرف كما يتصرف في هذه الدنيا ولكن بدون عقاب فما البعض قال لي انه في الحلم يحس بتأنيب الضمير انا في الحقيقة عمري ما حسيت بتأنيب الضمير في الحلم وفي الاسقاط النجمي عمري ما حسيت تأنيب الضمير ما نعرفش علاش يعني خطر في الاسقاط النجمي تنجم تعمل حاجات مثلا تاخذ حاجة وتأكلها وما تخلصش وعادي وفهمت يعني ما فهماش حسابات ما فهم حتى حساب ما فهمش مفهوم الجريمه او مفهوم ملكي وملكك نتاعي و ما فهمش اذا خلينا نشوفوا الاسئله اللي موجودين الان وكان يحب واحد منكم يطلع معايا هوني نعطيه الرابط فهمت يحب يحكي في الموضوع فهمت ما نعرفش الرابط الديريكت فيه كثير باش ناخذه ما نعرفش لكم هوني اللي يحب يطلع يطلع مرحبا به نعرف شوفوا كان واحد ينجم يشوف الرابط هذا كان هو ولا لا اصبر آآ كاميرا اا اليا لا آآ منضلن هذا لا الياء تاع الباش نظن هذا نظن هذا باهي خليني نشوف الأسئلة اللي موجودة هوني، اون توكا الجمعة الجاي باش نرجع للفيديوهات نتاعي ما نعرفش كان هذا واحد منكم يجربوا، كان هذا ولا تون باركس واحد آخر، خليني نشوف بعض الأسئلة هوني، آه نبداو بشوية بشوية هوني، إيش هذا؟ باهي خروج من الجسد، آه اسم الحلقة، اسم الحلقة هي أسئلة وأجوبة، تحقيق تنبؤات الشيخ، أه قلت هذيك ما أه هل أنت حر الإرادة عند الإسقاط النجمي حر الإرادة كليا أه إبراهيم باستعمال المهلوسات ولا كيفاش هذاك السؤال لإبراهيم أنا جربت وحسيت بجسم الأثيري وبدأ جسمي المادي وبدأت نحس بالإهتزازات واصل واصل أه ما هو تربيع الدائرة آه، تربيع الدائرة هذا معناتها موضوع آخر آه، سعيد آه، زويني آه، تربيع الدائرة مثلا آه، مسألة آه، نجمش نحكي لك فيها الآن آه، شوف الحلقة السابقة ولا آه، سلعة مغربية <تصفيق> آه، سلام للجميع آه، هل يحتاج المريد إلى نوع من الطاقة لتقوية الإسقاط النجمي نعم محتاج باش نقول لكم شنيه أنواع هذا سؤال جيد هل يحتاج المريد إلى نوع من الطاقة لإسقاط نجمة هناك نوعين من الطاقة هناك ما يسمى بالطاقة الداخلية والطاقة الخارجية من الصعب أن تقوم بالإسقاط النجمي وأنت في منطقة سلبية يعني ما فيهاش طاقة فلهذا بالأشياء المهمة البلاصة اللي تعمل فيها التجربة نتاعك تكون منطقة هادئة وتكون منطقة آه احسن شيء تستعمل الشمع تستعمل الشمع في البيت فمتى بش تقوي الطاقه فمتى يعني هذا جدا مهم الشمع بصفه عامه معناتها مهم جدا لاحتراق الطاقه السلبيه اذا المكان لازم يكون نظيف لازم يكون مرتاح ونعطيكم تجربه اخرى تعملوها في البلاصه اللي تعملوا فيها التجربه انك تاخذ كاس من الماء آه، الكاس آه، ترانسبارا عادي وتملاه آه النص بالماء والنص آه بالخل الابيض مش الاصفر فما الخل الابيض والخل الاصفر يعني النجم يقولون ثلث آه، الكاس ماء وثلث الكاس ولا نص الكاس ماء ونص الكاس آه خل أبيض وتحطها في آه، في ركن من اركان البيت وغدوه اقعد تشوف شوف الكاس بعد لا تعدت عليه 12 ساعه ولا 24 ساعه هو في الاول وتتفطل الخل الابيض مع الماء الكاس يبدا ابيض من بعد 24 ساعه ولا 12 ساعه كنت تلقاه الكاس اصفر كثير يعني المنطقه هذيك فيها طاقه سلبيه فهمت وفي الحقيقه عندما يخرج الكاس اصفر يعني حاجه باهيه على خطر تنجم تجربها نهارين ثلاثه حتى يولي الكاس ابيض يبقى ابيض او صفورية قليله جدا. اذا استعمال الروائح الجميله الموسيقى نوع من الموسيقى الهادئه في البيت فهمت؟ على خطر البيت راهي لازم تحط هي هي هذه هي الغنوصيه، الغنوصيه كل شيء له وجود فعلي. فهمت؟ يعني ما الحجره وتتسمع الموسيقى مش كيما حجره ما تسمعش الموسيقى لان فما ذبذبات فهمت اذا ما يسمى المكان اللي تعمل فيه ما لازمش يكون مكان خائف هذه حاجه اما الطاقة اما الطاقه الجسديه كيما قلت لكم ما تكونش ممارس الجنس كثير تكون ماكل نظيف عندما نقول نظيف يعني ما غير مواد حيوانيه ما غير مواد داسمة اللي يقوي الطاقة هي الفواكه التفاح وكل أنواع الفواكه هي تقوي الطاقة في جسم الإنسان يعني هذوما أشياء مهمة جداً للعملية التسهيل فهمت به أول مرة جربتها البارح لكن قصت حسيت دخط قلبي آه ده الكتابة بالفرنسية صعيبة شوية بالفرنسية وهي بالعربية آه شيء طبيعي راه آه أسمع كل إنسان يقوم بها أول مرة اللي يحس روحه قلبه ولا يدق بالقوي اللي يحس حاجة مسته اللي يولي يشوف حاجات اللي يولي يسمع حاجات هذوما كل الأشياء راهم يعملهم العقل على خطر مش هي مهمة العقل مهمة العقل أو المخ بصفة عامة المخ مش ما نقولش العقل هو خطر لازم ما فرق من بين المخ من بين العقل يعني الجانب من العقل اللي هو الجانب الذي يحمل البدن. هذا الجانب يعمل المستحيل لكي لا تخرج الوعي من الجسد فهو مهمته انها يحافظ على الجسد نتيجه تراكمات فكريه ان هذاك عباره على موت اذا فتوقع لك هذيك الاشياء فهمت لكي تخاف اذا ما تخافش آه، كان حسيت روحك تعبت وقف وعاود مره اخرى. عاود مره اخرى ومش تشدها كل يوم كل يوم كل يوم رتح شويه وعاود به آه، تحيه قلب استعمال الدي ام تي تنجم تعمله بالدي نجم تعمله بالدي ولكن ليس نفس الشيء عملت الدي ام تي يعني انا اطلس ما عندها حتى علاقه ما عندها حتى علاقه كما قلت لكم استعمال الدي ولا استعمال المخدرات ولا استعمال الحبوب هي عمليه اسقاط نجمي كما نقول احنا غير طبيعي والمواد اللي موجوده غاديكا معناتها ما عندكش حريه، في الإسقاط النجمي الطبيعي عندك حريه، فهمت؟ آه ماذا عن علم الأرواح؟ هل هي حقيقه أم خيال؟ قلنا الأرواح بالنسبه لي أنا ما عندها حتى هذاك علاش أنا باش نعمل الفيديوهات باش نفسر ياسر حاجات، باش ما على الأقل معي أنا، ما تفرقوش من بين النفس والروح، راهو فما فرق من بين النفس والروح، الروح ليس هي النفس. والعقل ليس هو النفس وليس هو الروح الروح روحي وروحك وروح أي شيء موجود هما كيف غير اختلاف كل واحد كيف يمتص الروح الروح هي عبارة على طاقة الأحلام هي جزء من النفس تخبر الإنسان بما يراه به الآن وأحياناً بما يستحصل في المستقبل قريباً طبعاً الأحلام هي جزء من النفس هو الأحلام ما هي الأحلام الأحلام هي إسقاط نجمي بغير وعي، ثم العودة للجسم ويسجل في بعض الأحيان هو شنو الحلم؟ إن هذه النفس عندما خرجت ما غير وعي تسجل بعض المعلومات في العقل بعد رجوعها. الإسقاط النجمي هو تطور روحي لا تستطيع أن تحصل على النقود الآخرين. طبعاً طبعاً تطور نفسي مذهبياً. ازول تحياتي لكل انسان خاص شكرا شكرا لديني يا مزيغي مرحبا الإسقاط نجمي قديم سمعت عن الاسقاط النجمي غير صحيح آه غير صحيح الاسقاط النجمي انا اصدق العلم والعلم لم يتكلم عن العلم تكلم عن الاسقاط النجمي احمد 23 آه معلوماتك غلطه فهمت العلم تكلم وهناك الان دراسات في المساله هذه الاسقاط النجمي حقيقه علميه مثل مثل التنويم المغناطيسي ومثل الاحلام الاحلام ثابته علميا والاسقاط النجمي ثابت علميا واللي يحصل فيما يسمى الموت القريب ثابت علميا بالنسبه للتحكم في الاخرين والتاثير عليها مثل منظمات خفيه من خلال تامر رايت مع الطاقيه في أبعاد أخرى ماذا تقول عن ذلك هذيك ما يسمى التجاذب هذيك حاجة أخرى التجاذب والتأثير على النفس هذيك حاجة أخرى وعلم آخر ولكن هو بدورة موجود فهمت آه طبعا أحمد مش مصدقين تحب تجرب أنت جرب من بعد أحكم فهمت الإسقاط النجمي حقيقة فعلية ولكن نفسرها هل هي خيال مش خيال إيحاء هل هو خروج فعلي هل هو مش خروج فعلي هذاك شيء آخر كما الحلم نفس الشيء ولكن هذا الإسقاط النجمي لم أفهمه ولم أسمع به من قبل ماذا يعني الإسقاط النجمي هو خروج الوعي متاعك وأنت ما يسمى باليوم النوم في اليقظة يعني أنت نائم جسمك مخدر ولكن وعيك خارج جسمك وموجود في ما يسمى العملية آه متاع آه اللي يقع لهم الكوماء فمثل الإغماء أو الكوماء أنهم يحسوا وعيهم خارج من جسمهم آه ما الذي يحدث لحظة انفصال الجسم الأثيري عن يعني لا يحصل شيء تحس حاجة خرجت منك أول حاجة تشوف نفسك أول شيء تشوف نفسك، تشوف جسمك وما تشوفوش راقد، تشوفو كيما هو. أه ما جربتش أه حاجة ما عليها يا أحمد، أي ما جربهاش، ما جرب لا أما أحمد، أحمد. أه يا أحمد هل الإنسان يستطيع أن يخرج من زوجته ويبقى واعي؟ نعم، نعم أحمد، نعم. ابحث في الموضوع من نعرفش كان انت في الجروب بتاعنا تنجم تجي الجروب نتاع الغنوصيه ومن نعرفش كان تعرف الفرنسيه خاطر انا عندي معناتها بحوثات علميه في المساله وانا باش نتفرغ للمساله هذه خاطر انا اقوم بتجارب وماذا واحد منكم يوصل للتجربه معناتها يوصل يعملها بش يطلع يعطي وجهه نظره في الموضوع. آه، نكملوا الأسئلة سامحوني عندك الحق ما تصدقش راهو يا أحمد عندك الحق أنا ما قلتلكش صدق أما جرب أحمد ليس الخروج كما تتخيله هذا تجارب يمكن عملها باستعمال عناصر كيميائية مثل الـ تي طبعا تنجم تعملها بالـ DMT واش شكرا أه سلام كريم آه، واش سهر الأسود. السحر الاسود، اه السحر الاسود موضوع اخر هذا اخي جابر، طبعا السحر, السحر كله موجود، آه هو معناتها راهو اسمع كل ما نقوله انه موجود موجود، هذا لا نناقش فيها، لكن شنو الطريقه؟ هل هي قوة غيبية؟ أنا نؤكد لكم أن السحر وأنواعه والتجاذب والطاقة كلهم أمور طبيعية، هما علم أول ما تعرفهم وتفهمهم تنجم تطبقها أنا خارج الآن مؤقتا مشغول دي عمل الآن مش مشكل مش مشكل آه، فهمت آه، عندك الحق تسميها خرافات شحال تبقى ما تمارسش الجنس لا يعني على الأقل 3-4 أيام يعني 3 أيام 3 أيام 3 أيام فهمت 3 أيام تقعد خاصةً متما... على الأقل ثلاث أيام فهمت آه أكثر شيء ثلاث أيام تنجم تقعد 24 ساعة آه النبي محمد كان ينزل عليه الوحي وهو نائم مع زوجته فهمت إيه عدا ذاك آه النبي محمد فهمت أموره شوف عاد هو يعمل اسقاط نجمه ولا إيه آه بقري كيف يلزم يكره بر ما فهمتش آه إيه عاب ما فهمتش ما فهمتش يا إيهاب حمدي به قناة النور به قناة النور نعرفها قناة النور حشيش مغربي باقي بالغرب طبعا النية الطيبة مهمة تقول إن يكون الإنسان له شفرة والوعي يدخل في الجسم عندما يصادف شفرتها ملائمة يعني الوعي كأنه سائل في خنان مختلفة إن كان جوهر الوعي واحد يعني هذا أنت وأنا يمكنني التواصل ما فهمتش السؤال متاعك آه تقول إن كل إنسان له شفرة والوعي يدخل في الجسم عندما يصادف شفرته كل واحد شفرته ملائمة له يعني أن الوعي كأنه سائل في قناني مختلفة أي أن كل جوهر الوعي واحد جوهر الوعي في اللول واحد أما ما تنساش أن الوعي يتطور فأنت يتطور وهناك مراحل يتطور فيها في المادة وهذا اللي يخلي وعي يختلف على وعي الميكانيكات قلتهم في الفيديو السابقة الكثير من الكواكين آه الكوكايين صديقي الكثير من الكوكايين صديقي به آه أرجوكم تكتبوا بالعربي وإلا تكتبوا بال ما الذي يحدث للوعي أصبر أصبر آه به آآ آه، الزطلة به هي للطاقة شحال حال تبقى بدون مملكة آآ بهذه ولا ها ها هون حتى الزهور في بيتنا عندما أبعثها عن درجة الشارع واصبحت تسمعها الموسيقى اللطيفة طبعا هذا يثبت علميا امل ما هي العلاقه بين الشعوب الامازيغيه والشعوب الاوروبيه آه القديمه آه ما نجمش نقول لك كل شعب عنده الخاصيه نتاعو كيما كل بشر عنده الخاصيه نتاعو آه شنوها آه شنو هي بعد ثلاثة محاولات استطعت الخروج من جسدي في بداية الصعود سمعت صوتا شبيه بصوت كضرب الحديد في بعضها كل واحد شنو يحس راهو فما أشياء تسمع لازمك ما تخافش ووو وتبدأ مقتنع وتكون نظيف فهمت سقف الغرفة كنت أحس ولكن جسمي مليء بالطاقة ولكن جسدي كان تحت رشد فضولي نظرت إلى جسدي في حال جسدي بطريقة بطيئة وكاملة كان احساس حاتم، ماذا بنا؟ يعني كان تطلع تحكينا مرة هذه والمرة الجاي وفهمتها؟ هل عدد الممارسات التجربة وبعد الانتهاء من التركيز تحاول خروج المشاست المادي أم لا؟ لات نجم تمارسها ما غير حتى شيء العملية راه لو تشرح حتى القرن القادم أنا يفهمك إلا قليل إن تخصب عقولهم ما نختصبش عقولهم هما أحرار اللي حبي يصدق يصدق اللي حبي يجرب يجرب هما هموره ما يهمنيش فيهم ما هي علاقة النجم سيروس بهش مدخلنا يا سعيد بالنجم النجمة الشعرة اليمنية الكون ما هو تناسب عند الإنسان بالكون الصغير هذا موضوع آخر خلينا في الموضوع متع نسقاط النجمي عرفنا هؤلاء العلم خرافة الأكاديمية لا يستعلم عزيزي. أه العلم من أين يعرفون هؤلاء العلم خرافة الأكاديمية ليست علم ما فهمتش تقول أن الوعي جاء مع أو بعد خلق الكون وكان الانفجار الكبير خلق الوعي الوعي جاء بعد الانفجار الكبير طبعا هي تجربة العدم في المادة العلم يقول أن إسقاط نجم عبارة عن صراع يوري. آه ما فما فم امشي اقرا النظريات الاخيره في المساله فهمت؟ واقرا شكون اللي خذاء آه فهمت جائزه في آه البحوثات نتاعو. آه ما هي علاقه المركبه نجم داود النجمه السداسيه بالجسم الاثيري؟ لا آه نجمه داوود هي عندها هي تتكلم على جسمين. فهمت ما يسمى بالجسم الفوقي والجسم السفلي. فهمت؟ أما النجمه آه المخمسه هي أكثر رمزيه للجسم الأثيري. أنا أرسلت لك رساله يا بالغروب في ولم تجب ضيفني آه في الغروب. آه يمكن ماكش صديق معي يا ماستر. آه أعود ابعث لي حتى تولي صديق معي ومن بعد تو آه فون... ولكن تعرف واحد من هوني في المجموعة موجود في الجروب قل ويديتك لكن كان عشوائي تحيتي لكم بدأت اليوم أول تجربة لي في الخروج من جسد حسيت جسدي يدمل ثم ركبت على يدي الأخرى ثم حسيتها تنمل أكثر وبدأت تخفيف حسيت بحركة عيني تسرع ودقت قلبي أكثر ويدي بتتفعلك الظهري حسيت ورزين مش مشكلة عاود بيها نوع من ليس سحر ما عنده حتى علاقه من السحر مشكله او المصطلحات هي يستطيع ان احد يتحول جسد المادي الى طاقه واعيات الجزئيه علميا يمكن يمكن سعيد هذا بحث علمي هذه هي ما يسمى بال شو اسمها بالفرنسيه تنقل يعني من بلاصة لبلاصة تشد حاجة جربوها على بعض المادة أما ما ترجعش مركبة كما هي مش مشكل مش مشكل. je m'appelle Yasmine et je suis passionné par ce genre d'expérience depuis mon jeune âge. J'aimerais bien essayer malgré que je sois très sceptique sur le sujet carré. أنا أنا، justement جربها. راهو سنة سنة غير سيبتيك ولا قاسيك بتيك لازمك تجربها، لازمك تجربها ومن بعد تحكم عليها، هذه تجربة شخصية كي الحلم. لا يمكن أن نجي كيما قلت لكم واحد أعمى أصف له اللون الأحمر، وما نجمش نجي نوصف لك طعم التفاح، لازمك تاكل التفاحة باش تحكم عليها وحدك. أخي لا. تنصح يحاول القيام بها بل يجب التركيز على تطهير النفس وتزكيتها وسيكون الاسقاط نجمي امرا عاديا. لا ذا uh, اول days uh, تنجم uh, تطهير النفس طبعا اما ما تجيش عاديه، يمكن تجي عاديه عند بعض الاشخاص اما لازم تقوم بالعمليه خاطر تنجم تجي عاديه وما تفطنش بها، فهمت؟ لازم تتحكم فيها خاطر المساله مش مساله خروج. باهي يعني الاسقاط النجمي كلمه اخرى، دوياليزم، آه دوياليزم هو نوع من انواع اسقاط النجمي، نحن تكلمنا في الفيديو القادم ان دوياليزم فما ياسر انواع من دوياليزم منهم من الاسقاط النجمي. آه اهلا اهلا بكم، اول مره اهلا بك آه صديق، آه هل هل المؤمن يوجد الجن او الارواح يؤثر على محاوله تجربه الاسقاط النجمي؟ المؤمن بوجود آه لو كان ايمانك قوي بالإسقاط نجمي اللي أنت عندك وعي وعندك نفس ما يأثرش تؤمن بالجن ولا تؤمن بالله ولا ما تؤمنش ولا بالأرواح فهمت لازمك تفرق لازمك الحاجة تحس بها فهمت آه تحية طيبة آه شعب الأمنسخين من الشعب الكردي كنت أحب أعرف طريقة الإسقاط نجمة هي الخطوات والطريقة قلتها يا عادل ألو أهلا بالشعب الكردي لقد قلتها في فيديو سابق ويمكن تنظم للجروب تاخذ اكثر معلومات وفما فيديو عملتها حول الطريقه تو نهبطها الاسبوع القادم وتو نعمل فيديو اخرى نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه تكون صغيره باش تجربوها بالطريقه بالطريقه. ااا آه ممكن تشرح ما هي الاسقاط نجمه وكيف يحدث انا لا اعرف عنه شيء باهي تو نعمل فيديو نوضح اكثر. هل العارفين والشوافين يستعملون الإسقاط النجمي معرفة الطالح؟ فما شكون يستعملون من أن جنوان الخلق من شيء الوعي هو العدم خلال مروره بالمادة يقال هناك أشخاص عميان رأوا البحر في أحلامهم كيف تفسر ذلك هذا يمكن في عملية الإسقاط النجمي وفما شخص أعمى قام بالإسقاط النجمي هذه معناتها تجربة علمية عملوها عندي بالفرنسية تجربة هادية وصفلهم شنو أشياء موجودة وهو أعمى وهذا أعمى بالولادة سابقا سابقة لا يمكن رؤية بودا لا ما لا يمكن رؤية بودا قتلكم أنا ما شفتش بودا أنا ما شفتوش ما لا يمكن التطور حصلت طفرة وراثية به. السقوط نجم الموت مؤقت، آه، نوم مؤقت، نوم واعي. ااا آه، باهي أنا جربت باهي هذه الكل موجودة، باهي. خلينا نمشي للآخر. لا إيهاب آه، هل تعرفش واحد نجح عملها مع إنسان آخر؟ أنا ما نجمتش نعملها وحتى واحد ما نعرفه وصل عملوها زوز مع بعض. فهمت؟ لكن أنا من ناحية الإمكاني آه كما قلت يعني المستقبل يمكن أن ترى المستقبل ولكن المستقبل مش ديما هو يوقع آه هل ممكن معرفت ما هي الفائدة من الأسقاط نجمي جاوبت عليه في أول الفيديو فهمت أنك تكتسب تجربة آه جديدة اللي يحب يضاف للجروب يبعث يبحث على شخص موجود هوني يضيفه وإلا يبعث لي صداقة وأنا نضيفه حبر ما يكون عندي مكان في البروفايل متاعي هل الإسقاط النجمي يؤثر سلبيا على المريض بالصرع لا أدري لا أدري فهمته <تصفيق> تنجم تشوف افلام طما افلام تنجم تنجم يمكن ما نعرفش أه تشوف الاموات ولا كما تعرفش هل هما واعين ولا مش واعين سي توني اكسبيريونس ا على كل حال هذه ما عندتش حبيت اللي حبيت نقول لكم يا جماعه اني الجمعه جاي باش نرجع الفيديوهات القصيره وتو اللي ما فهمتوهش في الفيديوهات الكبيره هذي، فهمت؟ أه لا فيي از كومبليكي بيان سور لا فيي از كومبليكي، فهمت؟ اما سيت اون اكسبيريونس ا فيفغ. نعرف لان ما عندكش صداقه معايا، ابعث لي ميساج أه فهمت؟ على الماسنجر، وانا حو حب خاطر عندي انا 5000 صديق، فهمت؟ وعندي ياسر في الانتظار. اول ما واحد يعني ينسحب ولا حاجه انا اضيفه. ولا ابعث لي رسالة على الصفحة نتاعي محمد كريم العبيد. ولا كان تعرف شخص موجود في الجروب هوني، ابعث له صداقة لي هو، وهو يدخلك الجروب. طبعا المجموعة تنجموا تضيفوا فيها الأصدقاء نتاعكم. نجمو تضيفوا فيها الأصدقاء نتاعكم. أنا منيش باش نطول ياسر. كي تقرأ كتاب كيما صار لك في الحلقه هذه تقعد تذكر الذك... تقعد تذكر الكل لماذا اغلب ممارسة الاسقاط النجمي كوسالة ما فهمتش ما فهمتش منطق انا طنعمل من فيديوهات في المساله هذه لا هو ليس سفر عبر الزمان هو سفر خارج خارج الجسد الكتب الذي تقراها بالاسقاط النجمي تحفظها وتقراها لا ليس الكل اما فما يسر افكار فما ابيات شعر اخذهم بالاسقاط النجمي واقولهم فهمت كيما قلت لك نقرا ابيات شعر من بعد نجي نبحث عليهم ما نلقاهمش اذا ننسبهم لشكون ننسبهم لروحي فهمت شيء طبيعي ما نلقاش شكون اكتبهم اكتبهم حتى حد ما نعرف ما نعرف أشياء تقراهم فهمت؟ إنت قبل أن تقع مثل جرائم الأشخاص المجبورين وحتى تمرين أماكن أثرية في سوريا يمكن يمكن فما أساد راهم فالأسقاط النجمي ماهيش ماهيش كذبة لازمك تعيشها باش تعرفها. توا عباره على اني توا قاعد ناقش في اشخاص نقول لهم الحلم موجود يقولوا لي لا الحلم مش موجود خاطر هو عمره محلم حلم فهمت؟ عباره على هكذا طبعا سفر الى دول اخرى تنجم تسافر الى دول اخرى وتتفرج في الدول الاخرى فهمت؟ هذه على حسب كل شخص اما اغلب الحاجات انا اللي نقررهم باش نعملهم عطانا مش الاسقاط النجمي عطانا في الاسقاط النجمي ننساهم نعمل حاجه اخرى اما ساعات نبدا نقرب فمت... واقفه على شباكنا تبكي وحبات من الدمع على الخدي لم يعد يذكرها منذ افترقنا غير الطريق صار وحده صار يبكي هذا مهدو... مبابي فهمت يعني عندي ياسر ابيات كتب ياسر ابيات بالاسقاط النجمي فهمت ياسر ابيات مستعرف به علميا الماضي شوف الماضي طبعا تشوف الماضي نجم تشوف الماضي تنجم تخرج خارج المجموعه الشمسيه أنا مثلا في الإسقاط نجم وقت نمشي نزور مدينة، ومن بعد وقت نعاود نرجع لها، ما إيش نفس الشيء، ما فهمتش علاش. فما عباد يقول لك نلقاوها نفس الشيء، أنا ما إيش نفس الشيء. أما نحس نفس الروح نتاع المدينة. طبعا يمكن الخروج إلى الفضاء. المهم، ما نزيدش نطول عليكم ياسر. آه اللي حبيت نقول لكم آه راني الجمعه الجايه باش نبدا تو نبدا فيديوهات قصيره وماذا الملاحظات نتاعكم على الفيديوهات باش نعمل معناتها فيديوهات مركزه لنفهموا جسم الانسان ومعناتها على حسب النظريه الغنوصيه آه الجسم الروح شنو هي الروح شنو هو تعريف الروح المشكله مشكله مصطلحات شنو شنو النفس شنو هو العقل شنو هو المخ شنو هو الجسم كل هذيك الامور تنعمل فيها فيديوهات وتو نعمل فيديو طرق سهله لممارسه الاسقاط النجمي وبعض النصائح والمباشر سيستمر نحاول نعمل مباشر كان تحبوا نعملوا هكا درشه كل نهار كان ما يقلقكمش فهمت كان يقلقكمش نعملوا درتش بتاع ساعة كل نهار سبت نسألو فيها الاسئله نتعرفوا ماذا بيا انتوما تطلعوا زاده فهمت آه تطلعوا تحكيوا آه في الاسطفنة. هل التنفس مهم التنفس مهم جدا جدا جدا، فهمت؟ المهم آه هذاك شو نقول لكم توا آه تحياتي آه وست الجاي نجموا نعملوا سويعة، مش مشكل نعملوا سويعة، ما هكا بلاش موضوع بلاش حد شيء، أما نجموا نناقشوا الفيديوهات اللي هبطهم وتنجموا خاصة أرجوكم أنكم تشاركوا في التعليق وتسألوا راهو السؤال نتاعكم جدا مهم. خاطر انا ما نجمش نتكلم في حاجات انتم ما عليها. فهمت؟ المصادر نتاع الغنوصيه انا فكرت بعضهم ونزيد تو نزيد نعاود نذكر ونحاول باش نعمل مستحيل باش نحاول نخرج زوج فيديوهات في الجمعه في الاسبوع. آه ونهار السبت يا سيدي نعملوا احنا هون جاي رمضان زاد رمضان باش نعمل كل يوم. فهمت؟ <تصفيق> بس ممكن ممكن علميا ممكن. فهمت؟ أيا بالسلامة وتحياتي وشكرا لكم على المشاركة نتاعكم ومعاه فيديو قادم وشكرا على كيما نقولوا احنا على المشاركة شكرا على التوزيع انا رغم اللي انتم عمركم ما توزعوا الفيديوهات نتاعي نعرفكم ما نعرفش علاش الفيديوات نتاعي عمري ما نشوفهم توزعوا عمري ما شفتهم في حتى بلاصة أما تو نعمل الفيديوات الأقصار هذو وماذا بيا توزعوهم وسيرتو سيرتو تشاركوا بالتعليقات. تحياتي مع السلامة بسلامة باي باي أزول ولا نزول بسلامة.